Zvedněme ruce k Pánovi. Otče, děkujeme ti za, ten ti čas. za tento čas. Děkujeme, děkujeme ti za to, že to, tak jsi spánialý, tak úžasný, skvělý Bůh. Pani, Pane, jsme tady, protože máme hlad a řízeň po Tobě. Prosím dí, tě, dej nám dnes větší odhalení toho, kdo jsi. Tře slovo je tady, tak jasné. Tady, Boží slovo mluví, že říká, či, říká, že ti, kdo znají svého Boha, méni, budou silní, méni, moci. Ti, kteří znají svého Boha, méni, méni, budou dělat různé převratné věci. věci. Bože, my se dnes modlíme. Pane, my Přiši jsme sem nepřišli, Zjistit vědět, nějaké věci o lidech. Ale, znaličí, Ale jsme tady, tady protože tě chceme lépe poznat. poznat. Modlíme, modlíme od, se, od, otevři se otevře naše, srdce, od, naše srdce, naši mysl, od, naši duch, otevři našeho ducha dnes věděj ráno, protože tě chceme poznat. Chceme tě poznat. Proto se otče modlíme. Objasný odhal se nám. So I pray, Father, Modlím si, se, Otče. In the of the cross. Drž nás ve stínu Tvého kříže. Ať je Ježíš s jevem. Ať je Ježíš, Ježíš, Ježíš vyvýšen. Ať Ježíš uvolní svou sílu na tomto místě. Ať Ježíš vyzbrojí a zmocní vytvoří svou, svou církev. Ve jménu Ježíše. Dejme mu slavu. Haleluja! Haleluja! Haleluja! Haleluja. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Víte, Potem, při, při ranním zhromáždění jsem byl trochu stresu. ve stresu. Víte, já, já Víte jsem obojně, člověk, který byl v armádě. A když, když vidím hodiny, zegar, musím se je, zastavit. Pastor mi řekl mě před, před zhromážděním, zhromáždění, zhromáždění, že pak že bude, bude druhé zhromáždění druhé a ty hodiny I, i lze ignorovat. Takže jsou tady hodiny, počítají minuty, od, od ale. ale... So, Poslouchejte, jestli za 15 nebo 50, 50 minut budeš muset, muset odejít, so, bye -bye tak už teď, ne, abych no nerušil, teraz, żeby říkám naviděnou. Protože chci dnes vyučovat. Ti, na kteří mají hlad, i když v místnosti zůstane jen pět lidí, dokončím toto vyučování. Haleluja! Víte, dnes ráno, ráno jsem se spotkaní, jen dotkl toho, co chci opravdu vyučovat, ani vlastně jsem nedokončil úvod. Eh, začal, začal jsem mluvit o, o dimenzi duchovního, duchovního duchovém, světa, o duchovním o světě. Duchovém. V Efeským 1.3 čteme, 3, čináme, že, každé že každé duchovní, duchovní požehnání, které, vás, které k nám přichází, Pochází z nebe. Pochází z nebeských sfér. Pokud nerozumíme těmto duchovním sférám, pak nejsme schopni uchopit věci, které jsou jako naše vlastní. Dnes má mnoho křesťanů, jen takové znalosti, intelektuální poznání ale nemá duchovní poznání. Máme-li takové duchovní poznání, poznáváme, co Bůh dělá, a díky tomu jsme schopni zastavit nějaké věci, které se dějí. Ježíš řekl, Ježíš říká, vidím, co dělá můj otec, i a to, co, to, co vidím, vidím to, co dělám zde. Proto musíme začít to, lépe chápat tento duchovní rozměr. Jak ten duchovní rozměr funguje? Děla... A ráno a jsem udělal takový také, úvod. V, taký ráno. A nyní bych se chtěl více zaměřit na to, co přitahuje duchovní svět. That attracts that spiritual world towards you. Co, co přitahuje duchovní svět do našich životů, našeho života. Víte, opravdu žijeme, žijeme mezi dvěma světy. Na jedné straně žijeme v přirozeném světě a, a na druhou stranu žijeme v duchovním světě. V světě. See, proto v Jeremiaši čteme. V Before you were born, I knew you. Proto Bůh řekl, Zanim než jsi se narodil, tak už jsem tě, tě znal. Physical, Jinými slovy Bůh, bůh říká, než jsi se stal fyzickou bytostí, předtím jsi byl duchovní bytostí. Jistotou bytostí, jistotou bytostí. Jistotou bytostí. Byl duchovní bytoský, duchom, jsi duchovní bytostí, protože pocházíš od Boha. Od Boha. Bylo ti dáno tělo, abys fungoval ve fyzickém světě. So po Takže poté, co tvé tělo udělá tvoje tělo, tento tělo, úkol zde na, zemí, na zemi, je již k ničemu. And it lives for eternity. znamená to, že tvůj duch má svůj začátek v Bohu a skončí s Bohem na věčnosti. Tak teď hádejte, co musíme zdůraznit, na co se zaměřit. Na tvého ducha. Haleluja. Duch je tím klíčovým prvkem. Protože když klademe důraz na, na, na, na našeho duchy, ducha, tak to, co je fyzické, se začne podávat tomu, co je duchovní. Náš fyzický rozměr je podán našemu duchu. Jak jsem již zmínil, jsem člověk, který byl v armádě. Když jsem byl v armádě, Měl jsem tehdy 20 let, je to velmi dlouhý příběh. Zlomil jsem si kotník. Zavezli mě do nemocnice, udělali mi rengen a na 21 místech byla trhlina. Měl jsem takovou bolest, i pamatují pamatují si, že když lékař hodnotil celou tu situaci, situaci celou, slyšel mluví, jsem, jak říká, mluví, kde, kde mluví budeme mluví amputovat tu nohu. So nohu. Víte, jsem v nemocnici, poslouchám, co, co říká doktor mluví, mluví a říká, mluví mluví mluví, mluví. Mluví, že mi bude muset amputovat nohu. Mluvím, říkám, že pokud chcete něco amputovat, amputovat to sami může sebe, amputovat uh... sám sebe. Mluvím, Vy si se rozhodněte, kterou část svého, svého těla chcete amputovat. Řekl jsem mu to, když jsem ležel na posteli. I said, I mluvím, a tak. Pak říkám Holy toto. Ghost, duchu, švěte, duchu Svatý, řekni mi. O co, o co v tom všem, všem jde? Více, Bůh má, víte, Bůh má smysl více, pro, humor. Více, pro humor. Bůh, měle, Bůh řekl, pamatuješ, když kdy jsem tě povolal v 16 letech, abys byl kazatelem? Řekl jsem ano. A pak slyším, chyp, jak Bůh říká, když, když kážeš, když máš ne, jednu nohu nebo dvě nohy? Co? Mas Jednu jedno, nohu dvě nebo nohy. dvě nohy? Pamatuješ si tu vizi? Když jsi kázal, kázal tak, jsi s jednou klošilej. nohou nebo s dvěma? V té vizi, kterou jsem ti dal, když ti bylo 16. Většinou. V té vizi jsem měl dvě nohy. Dvě nohy. Byl Pak mi Bůh řekl, když, byl když jsem dvě řekl dvě, dvě nohy, dvě nohy Dla tego, dla tak proč posloucháš, to ten co ten chlap mluví? říká? To, co Protože to, co jsem řekl, je schopno vážný, anulovat to, mluví. co ten muž říká. Vaše, Vaše amen, amen je takové slabé. A tak tam ležím na, na té posteli a I zakřičel jsem. Haleluja! Přiběhla sestřička, protože si myslela, že ho nejdříve přivezli s problémem s nohou a teď se mu něco děje s hlavou. Říká, co se stalo? Říkám, byl jsem uzdraven. Bůh, mě Bůh se mě dotknul. Ale říká, léka, ale tvá noha je stále černá, tu... stále je to oteklé. Lékař, Lékař říká, no, no dobře, musíme, ještě musíme ještě udělat ještě jeden réngen, než budeme amputovat. Dlouhý příběh, ještě jeden rentgen. Lékaři se stříčkou běhají tam a zpět, tam a zpět. Lékař přijde ke mně. A říká, máme, to, máme tady Rengen, 21 prasklin. To je, to je to na, na téhleté fotce. Back, no A tady, A tady na této fotce nejsou žádné, žádné praskliny. Haleluja! Nejprve jsou věci nastaveny v duchovní realitě. Takže když se znarodil, ve tvém duchu Bůh již tehdy rozhodl o tom, jak budeš vypadat, budeš vykladat, a jak budeš, ukladat, jak budeš tvarován. Cokoliv tva, se teď děje ve fyzické, fyzické oblasti, se, pokud se držíš Boha, Boha tak se nakonec bude muset tvé tělo podat tvému duchu. Pojďme dále. Římanům 8.2 čteme. čteme o zákonu života, který je v Ježíši Kristu. Je Podívejte se, existuje určitý zákon života, duchovní zákon. Jak existují duchovní zákony, tak jsou i fyzikální zákony. So the spiritual is governed by laws. Všimněte že si, že tento duchovní svět se řídí určitými duchovními pravda. zákony. Víte, Bůh, Bůh nemá žádné oblíbence, svoji jen proto, proto že to vypadáš to je dobře. To je to, proto, jen proto, že jsi milý a sympatický člověk. Poslouchej, jak to funguje. Pokud se řídíš jeho pravidly jeho slovem, pokud posloucháš to, co říká jeho pravidla, ta pravidla budou fungovat pro tebe. Takhle to funguje. Bůh jedná na základě všemožných principů, které ustanovil. Podívejte se, jak duchovní svět s tebou interaguje. Duchový, duchovní svět s tebou interaguje prostřednictvím tvých myšlenek, myšlenek, slov, prostřednictvím vize, svoje, kterou přijímáš. So 9, dnes ráno jsme četli Skutky poštolů devátou kapitolu. Tam měl apoštol Pavel zjevení, setkání s Bohem. I čitám, Čteme, prvně šiaklo, uviděl světlo na silnice, i za uslyšel, uslyšel hlas, i teprve ní, potom uslyšel příkaz, uslyšel, který mu Bůh dal. To zadanie, Bůh mu daje. Čteme, že, že, růz, že lidé, kteří byl byli něj, kolem něj, oni viděli, viděli šiaklo, a světlo, ale, ale ve stejnou dobu neměli duchovní rozlišení, aby rozpoznali, tego, co se v daném okamžiku děje. Dlaczego? Dlaczego? Proč? Dlaczego, ten protože ten duchovní svět může být přijímán pouze těmi duchovními smysly. Tvoje fyzické tělo je udržováno Prostřednictvím jídla, které jíš. Tvůj duchovní člověk je udržován skrze boží přítomnost, která je v tobě. Tvůj duchovní člověk je sycen, když uctíváš Boha, když se modlíš, když postíš, když čekáš, čekáš na Boha, na Boha. Tvůj pak tvůj vnitřní duchovní člověk, člověk, člověk je posílen. Hallelujah. Halleluja. Je posílen. To slovo, to slovo moc v novém, v novém zákoně ve skutečnosti vlastně existuje pět různých pět slov, pět pět pět pět. slov pro moc. Na, na, moc. Proč pět? pět? Proč pět? pět? Protože pět znamená milost. Protože Boží moc vždy přichází z milosti. Řeknu jen rychle. Víte, první slovo je dynamis, druhé slovo exozia, iskus, kratos a energes. Proč zmiňuješ všechny tyto věci? Dovolte mi ukázat vám, jak Bůh úžasně působí. Může se nějakým způsobem dotknout Boží moci, dynamis. Často zažíváme při uzdravení. Moc, která přichází při uzdravování. Exozia přichází, když potřebujeme uvolnění. Iskus přichází, přichází skrze slovo, po... slovo Boží. Kratos, Kratos. přichází skrze modlitbu. Eneges, Eneges to je mód, ta přeusenia. probouzející se moc. Věc, věc, věc, věc, věc, věc, věc, věc, Takže pokud jsi tím, kdo se modlí, pak jsi schopen dotknout bož. se Boha. Pokud miluješ slovo, můžeš se dotknout Boží dot moci. Pokud se modlíš za nemocné, můžeš se tímto způsobem dotknout Boží moci. Pokud máš rád probuzení, dosáhneš Boží moci. Bůh má, abych tak řekl, různé příchutě. Protože ví, že jsme různorodí. Růžní Jsme rozdílní. Má takovou, takovou rozmanitost, že k němu můžeme přijít každý, každý různými způsoby. Tak jako I tak máme, jak fyzické, máme smysly, fyzické smysly a rozvíjíme je. je, stejně tak duchovní smysly, smysly se musí rozvíjet. Například tvůj duchovní sluch. Ten, ten, ten zmysl, pocit poznání, poznání, duchovní cítění. Ten duchowy Může, na przykład, Například ten, ten čas uctívání byl, byl, byl fantastický čas. Jsou so církve, kde přijedu košťanek, a mám pocit, že tam usnu. Mi, e, čuješ, Kdybyste mi dali polštař a peřinu, chentě tak chentě si zdřímnu. Right? Proč? Sensing, proč, proč je Ponieważ ten rozdíl? Protože někdo duchu, něco vnímá v duchu. Cítí, kam jde duch, duch Svatý. Duch Święty. I where, donk... I ne tam, kam chci jít já. Nejsilnější zážitek v uctívání je, když e, na to, je, to, to je, nasledujeme je, Jeho. Nie, ne, že On, on následuje nás. Haleluja! Proto musíme neustále světě rozvíjet své duchovní smysly, duchové, smysly, abychom věděli, věděli jakým, jakým směrem moment, se Bůh ubírá. Duch v daném Jednou znovu duchom zkrátím dlouhý duch. příběh, duch Pan mi ukázal, že jistý člověk má problémy. Já jsem k tomu člověku, zaklepal jsem na dveře, neotevřela mi. Přišel soused a říká, přijela sanitka a zavezla ji do nemocnice. Uvědomoval jsem si, že mé duchovní pocity jsou správné, že něco není v pořádku. Ale tady jsem měl problém. Poněvá Protože v okolí, v okolí bylo deset špitali. nemocnic, do, do které nemocnice mám jít. Ale věděl, ale věděl to, jsem ještě něco jiného. Věděl, věděl jsem první část zprávy. A, A teď musím chytit tomu. tu druhou část. Jak, Jak to teď jistím? Mohu to udělat e, to skrze to moje základní nastavení. Your default mode is the, your tendency the Modul základního to, nastavení, co to je? Modul základního nastavení je, že máme stavějnil. tendenci vracet se k věcem, které známe, které, to to které znamen, jsou nám dobře známy. Do I mean? Co mám na mysli? Pro mě. Pokud chci cítit Boha a jeho vedení, to je to, co dělám. Modlíš se jazyku. Pět minut. A cítím, jak přichází Boží přítomnost. Proč? To je moje tovární nastavení. To je moje tovární nastavení. Vždy mi to funguje. Já například, například zkusím zpívat. Sestupují andělé. Přijdou a oh, odejdou. Řeknou, a ah, chlapé, prosím, přestan zpívat. To není moje tovární nastavení. Rozumíte? Rozumíte? V tom druhém jsem se rozvinul v tomto ne. Když se Eliša chystal prorokovat, řekl, přiveďte mi sem hudebníky. Když hudebníci hráli, přešel do svého továrního nastavení a najednou. To protože to bylo je je jeho tovární celé. nastavení. Pokud tedy chceme chodit v duchu, musíme se naučit, co je moje tovární nastavení, kde nejlépe cítím vedení ducha. Kdy, kde a za jakých okolností cítím nejlépe jeho vedení. To je začátek. Vidíte, že tady začínáme, ale nemusíme tam zůstat. Nemusíš tam zůstat, ale začneš tam. Vzpomeňte si na Elišu. Začalo to hudbou. Začalo to hudbou. A později šel do domu vdovy. A řekl vdově, budeme koukat na zázraky. Ale, Ale máš kytaru? Máš you have Možná harfu? No, Nemáš harfu? <tějí> Omlouvám se, způsob, nejsem schopen slyšet Boha bez hudby. No, nie, ne! Co, zrám, co uděláš? On teď, on on teď dospívá. To, to Víte, co řekl? Co máš doma? Potřeboval nejprve potřeboval hudební inspiraci. hudební inspiraci, nyní je schopen využít čehokoliv. Cokoliv je k dispozici, co se mu může hodit. Přines to, přines to. Naplň to. Třetí dimenze. To je úžasné. Zobářte, najpěr, Dívejte se, nejprve používá tuto hudební inspiraci, pak využívá Vy nádobí, které, které bylo v domě. A, třetí, a za třetí, když Gechází běžel za Námanem, když vzal peníze a vrátil Nobody se, said, víte, co víte, co Eliša řekl? Když, když jsi nábe. byl s Námanem, tam byl jsem byle. tam také začíná hudební inspiraci jedním nástrojem, pak cokoliv je v dosahu, využívá toho, ale teď se on sám stává nástrojem. On se stává nádobou. Znamená to, že cokoliv se tam děje, On tady o tom ví. Cokoliv se stane tam, on to cítí, ví to. Protože teď se on stál nástrojem. Představte si, jaké by to bylo, jak mocný dopad by to mělo ve tvém životě. Kdy, protože víš, že něco přichází, a ty to cítíš a začneš promlouvat k tomu a říkáš: Zastav se ve jménu Ježíše. Haleluja. Zdejme chválu Ježíši. Więc, co, co přitahuje přiči, duchovní, přiči, duchovní svět? Tři řeči, jsou tři věci, které, přiči, které, které přitahují či, duchovní, duchovní po svět. Po za prvé, po to, co je v našem srdci. V našem srdci. Po druhé, za druhé, naše DNA. Naše DNA, naše DNA po třetí, a za třetí, po třetí čas. čas. Nyní se, se podíváme tři. na ty tři. Po za prvé, tři tři tři to je naše srdce. Naše srdce je středem celého našeho vědomí. Když je naše srdce zaměřeno na Boha, když naše srdce vložíme na jeho srdce a staneme se jedním z jeho srdcem, Everything he planned for your life. Tehdy je duch je svatý schopen udělat vše, co kdy ve tvém životě chtěl co, dělat. Co chtěl Víte, rozdíl, rozdíl mezi křesťany a nevěřícími. Nevěřící lžou, Ale věřící často zpívají lži. Zpívají je. My, nie, mluvím, my nemluvíme, my ale často je zpíváme. You, Miluji Tě, pane. Jsi pro mě vším. Like ale Zuzana, Zuzana je pro mě taky vlastně, vlastně nejdůležitější. Všam, like Hosana, like no, Hosana, Mám rád Hosana, Hosana, ale, ale Zuzanu také. Jej, Velmi často Susana Zuzana ke mně mluví více než Susana. Hosana. So God looks at you. Bůh, Bůh se na, na tebe, tebe dívá. Mouth oh, to, jest Hosana, to je takové tak je Hosana, které vychází jen út, z svých úst. Heart, a, v a v srdci Susana. Zuzana. Pět dní v týdnu následuje Zuzanu. Jeden, jeden den v týdnu, kamia, přijde zítka, na shromáždění, kamia, přijde do koštěva, přichází drama, do církve, představení, úplné drama. Umrej, Zemřu, dám, dám za tebe, za tebe život! Všechno, cokoliv, všechno, cokoliv vzadí, řekneš, vzadí, udělám pro tebe! Všichni jsem modlit 24 hodin denně! Po zhromáždění přichází Zuzana. Kochani, Zlato, jdeme do parku. Do parku. You know, eh, Nebo půjdeme, půjdeme do kina, do kina protože je nový, nový film. Bye, bye, eh, češ, Ahoj, Hosana. Hosano. Dvě sekundy. Dvě sekundy. Dvě sekundy. Dvě sekundy. A najednou... God, why my říkáš, bože, proč nejednáš v mém životě? So tak, tak moc mluvím. tě miluji. Are you Děláš si legraci? Lord, God, Co, Co říká slovo? Miluji Pána Boha svého, celou, celou svou myslí, celou, celou svou silou, svojí, celou, svojí, celou, svojí, celým svým čin, srdcem. Celý celým. Celým. Proč vidíme tak málo nadpřirozených věcí? Jeho plnost. Protože často to není celým srdcem. Ukážu vám určitou pasáž z Bible. Myšle, že Myslím, že to hezky představuje, představuje ilustruje. Matouš 6.21. Čteme, neboť kde je, je tvůj poklad, tam, tam bude tvoje. i tvé srdce. A potom čteme, že, že světlem těla je, je oko. It's Zauvažte, on Všimněte oči, si, že tyhle věci tady dává dohromady, naše oči, s naším srdcem. S srdcem. Naše oči, naše oči, oči, oči jsou on, propojeny s naším srdcem. To značí, že, Znamená e, to, že na cokoliv zaměříme vzrak, svůj zrak, cokoliv nás přitahuje, co, co nás přičonga, to je to, co, co naše srdce, srdce miluje. Můžeš říkat, miluju tě, pane, ale musím si koupit Gucci. Tvoje oči se zaměřují na Gucci. Přijdeš do církve, čas sbírky, stovka. Odstupra. Stovka je hodně. Proč bych měl každý týden dávat peníze? Ale Gucci? 20 tisíc? Není problém, že je to Gucci? Není problém. BMW? Není problém. Potřebují Potřebuj BMW, BMW. potřebují Mercedes, Potřebuje Mercedes. Potřebuje Mercedes. Ale, ale Ježíši, máš tady máš jeden zlotý. zlotý. Why? Proč? Why? Proč? Why? Protože tvoje oči, oči tvoje a tvé srdce, tvoje srdce to, to vždy ukazuje tvé srdce, to, srdce. to odhaluje srdce. Proč by Bůh měl jednat skrze mě? Proč by jeho moc měla procházet skrze nás? On tě nikdy nežádal o peníze. On tě vlastně nežádal o nic. On tě jen požádal o celé tvé srdce. Říká, dej mi celé tvé srdce. A já budu dělat tyto různé věci. Cokoliv vidíš, že je potřeba, udělám to. Apoštol Pavel měl jedno z největších zjevení v Novém zákoně. Podívejme se, co říká ve slovu. Abyste si nemysleli, že tady říkám nějaké hereze. Vždy mám takovou touhu ukázat nějakou čas slova ohledně toho, o čem kážu. V 1. Korintským 2. kapitole 9. verši 4. I ten ten sam sam fragment, stejný verš vidíme také ve Starém zákoně, v Izáši 64.3. Ve Starém zákoně je napsáno, že oči neviděli, uši neslyšeli, slyšeli, nie, ani nevstoupilo do našeho, do našeho srdce, to co, Bůh, to, co Bůh připravil těm, kdo na něj čekají. Pavel, Pavel má zjevení. Bere ten stejný verš v první korintským a interpretuje ho. To, říká co běre, to, co oči neviděli, uši neslou, co uši neslyšeli, co, co nám nestoupilo do, do srdce, to Bůh, to Bůh ty, připravil těm, těm kdo, kdo ho milují. si, že změnil, všimněte tady, si, že změnil konec této pasáže ze slova čekají na kohajou. slovo milují. Proč to, to, to změnil? Řeknu vám, proč to změnil. Důvod, proč to změnil? Povod, Důvod, to změnil? To změnil? One, wait, po protože za prvé slovo čekať, čekat má tři, tři významy. V Ve Starém zákoně to slovo očekávat, čekat, čekat pierwsze, označat, za prvé znamená, znamená čas. čas. Zatímco čekám, dávám svůj čas. čas. Okay? Two, druge, za druhé, když čekám, když čekám mám ten nějakou touhu. Mám, pevné, Mám určitou touhu. Za třetí, třetí, to slovo, čekáš, to slovo čekat označá, znamená synchronizovat. Synchronizovat. synchronizovat. synchronizovat. synchronizovat. Víc, jak můžeme milovat? Můžeme jak, kocháme, jak milujeme? Když někdo říká, kochám, miluji. Like a guy. Tak, jak tak jako například nějaký mladý dí, muž. Pokud nějaký zkladí, mladý muž miluje dívku a stojí s dešníkem, s dešť se valí dolů. Uběhne hodina, dvě hodiny. Řekla, že za půl hodiny přijde. Dává čas. Dává svůj čas. Někdo, tak někteří můjou. lidé říkají, miluj tě, ale jejich, jejich modlitevní život, pět, pět minut, nemají, času, nemají čas pro Boha. A i když se modlí, není tam vůbec žádná touha. Jejich modlitby jsou jako objednávky tím, v supermarketu. Modlitva, Supermarketová modlitba. Ojce, Oče, mi, ty mě, kocha, mě miluješ. Dej mi, dej mi, dej mi, mi. To není, modlitba. To není modlitba. Víš, modlitba. Víš, co je modlitba? Víte, jaká je účinná modlitba? Nejmocnější modlitba, jakou můžeme mít. Pane, já vlastně nic nepotřebuji. Víš proč? Protože mám tebe. Mám tebe. A, mám a tebe, když mám tebe, to tak naprawdę opravdu mám, wszystko. mám všechno. Všechno. Všechno, co potřebuji. Všechno všechno je. Co potřebuji. Všechno pak je vše vloženo božen. do mě. Mám když mám tebe, mám pokoj. Mám pokoj. Mám Mám radost. Mám úplně všechno, všechno v něm. Všechno. Víte byl, víte, byl jsem mnoho let misionářem v Číně. Není to snadná věc. Trávili jsme celé dny pašováním Biblí. Trávili jsme celé dny pašováním Biblí. Byli jsme byli úplně vyčerpáni. Vzpomínám když si, jak restaurace. jsem jednou přišel do jisté restaurace. Dívám se na všechno, co tam je. Ani nevím, co to je. Protože neumím číst čínsky. Ale chtěl jsem jen jíst. Prostu Chtěl jsem jíst ryši, kůře z rýží, Ale netuším, mě, jak to objednat. A tak ukazuji prstem. To, to chci. Pani, Pani přinese podouko. krabici. Otvírám, Otvírám tu krabici. Ryš? Rýže. S kuřetem. Kůře. Začal jsem plakat. Dlaczego? Proč? Pokud ho miluješ, miluješ ho, miluješ ho, miluješ ho, poslouchej, nemusíš se starat o všechny věci, o které se staráš. Nemusíš se starat. On ti dává najevo svou přízeň. Jeho požehnání je namířeno k tobě! Přichází k tobě, když tvoje srdce je plné jeho lásky. Ne věcí, ne pozicí, ne moci, ne, moci, ne vlivu, ale jeho srdce. Tvoje srdce se musí soustředit na něj. Druhé, za druhé, druhá věc je tvoje DNA. Víte, my získáváme nějakou přirozenou DNA, když se narodíme. Ale dostáváme také... Vlastně neměl bych používat to slovo, dostáváme, to není správné slovo. Tvá duchovní DNA je již někde uvnitř tebe. Ale když Duch ty přichází, On oživuje duchovní DNA, která ve vás byla mrtvá. On ji aktivuje, protože dříve ve tvé přirozené DNA jsi neměl duchovní smysl a život. Ale nyní tvá duchovní DNA bude oživena duchem svatým. Tvá duchovní DNA ožije. Jak se to stane? stane? V starém Ve Starém četáme. zákoně čteme, že, že takové telátko nemůžeme oddělit od matky, od matky 7 po dobu sedm dní po, po narození. Proč? 7 protože sedm znamená plnost. And become more spiritual, tak, aby tvá duchovní, duchovní DNA mohla to být transformována, proměněna, tak to je určité období ve tvém životě, žičem, to to DNA. kdy, kdy potřebuješ přilnout pět na svém duchovním, duchovním DNA. Duchovním DNA. Od, rodičů, od svých rodičů máš svou přirozenou DNA, dna, DNA, ale svou duchovní DNA máš od, od svých duchovních rodičů. Ano. Tvoji, Tvoji duchovní rodice, rodiče, když kdy s nimi zůstaneš, kdy zůstaneš, když zůstaneš, když zůstaneš když bude následovat určité zrání, předání, vydání určitých věcí, zůstaneš, do tvé duchovní DNA, tak lidé, jeden člověk, jedna církev, baptistická církev, luteránská církev, metodistická, když skončí svůj život, jeden člověk je luterán, baptista, když skončí svůj život, přešli přes, přes, přes tolik, abych řekl, měst, různých míst, že jejich duchovní DNA nemá žádný duchovní vliv. Duchového. Nemá určitý duchovní růst. A nedochází k žádné proměně, protože neustále přeskakují od jednoho duchovního otce k druhému. Víte, knězi ve starém zákoně museli čekat sedm dnů, když byli odděleni. Když byli odděleni. O to Co to říká? To, že o, tým, že o tom, že ta duchovní DNA musí se musí měnit. měnit. No, musí se změnit. Musí se změnit. I ono, Ona ono je proměněna duchem, duchem svatým. Je proměněna moc moci Božího, Božího. slova. Změněna. Je změněna. Když mi bylo 12 let, stal jsem se křesťanem. V 16 letech jsem zažil setkání s Ježíšem. Ježíš byl velmi konkrétní, když se mi zjevil, že mě povolává sloužit. Víte, nemám hudební tím. talent. Byl jsem velmi plachý člověk. Vyrůstal jsem až do 12 let v katolické. v katolické církvi. Moje máma byla, byla velmi zarytá katolička. Vyrůstal v jsem v určitém odvření, prostředí. V 16, když The power of God came into my life. Když v 16 letech vstoupila Boží moc do mého života, rozhodl jsem se, že půjdu v jedné linii s Bohem. A říkám vám, a říkám vám, to moje tovární nastavení, to moje tovární nastavení, tím nastavením byla modlitba. Tak jsem se rozhodl, že budu trávit více času v modlitbě. Den ze dne jsem trávil více času modlitbami s Bohem. Trávil jsem hodně času v církvi. Trávil jsem hodně času s mými duchovními vůdcí. Nevšemu jsem tehdy rozuměl. Ale, byłem Ale byl ní, jsem s nimi, poslouchal jsem, rogu, jsem mě, co říkají za, a cítil jsem, což, že se ve mně něco děje. V něco v mém nitru se zmínálo, měnilo. Mě I když jsem úplně nechápal, co to je. A, a group, I už tedy, už když jsem když tehdy vedl vysvěr nějaká setkání mládeže, nějakou malou skupinku a jednoho dne přišel můj pastor a řekl, jedu na misijní cestu i a cítím, že bys z nami měl měhajš. jet s námi. Řekl jsem, robil? co chceš, abych dělal? No víš no, co, možná můžu, můžu, můžu fotit. Okay, Dobra, můžeš dobře, můžeš fotit, můžeš mi pomoct nosit mé Řekl jsem mu toto. Dobře, můžu, můžu, můžu fotit, ale nic nebudu říkat z pódia. Kdyby mě postavil někdo na pódium, tak omdím. Budu fotit. Přijeli jsme, jsme do města, kde jsme dělali měsí, tu evangelizační no. výpravu. Když jsme tam přijeli, ten, kdo zorganizoval tu evangelizaci, dal programemu pastorovi a také mi dal program. Vítej, jsem velmi nadšen, že jsem na tomto místě, dívám se. Přinesl jsem si mnoho rolí filmů. Musím rozdělit ty tě, rolky, tě, rolky, dí, filmu, tě, předtě, rolky, rolky filmu, tehdy byly ještě, ještě. rolky filmu. Konference trvá tři dní, dní. První dny. První den. Tady že můj pastor. pastor. Druhý den. Nějaký jiný pastor, dobře, oka. Třetí den. Richard William. O Ježíši. Kdo to je? Možná praktičný. nějaké moje dvojče? Stejné nie jméno? <těk> nie, Já ne? Jiný. Někdo jiný? Jdu za pastorem. Pastoře. Říkám, pastoře, tři dny. A ten na konci, co je to za chlapa? Tak. Říká toto. Poslal jsem jim výš jména lidí, kteří přijedou. Nevýštěvání, nevýštěvání, nevýštěvání, nevýštěvání. Tehdy nebyl e-mail, byl to fax. Poslal jsem jim seznam, kdo přijede, kdo bude kůždání, kázat. Kdo ten a ten organizátor asi tebe, prohodil ty seznamy. Říkám, pastore, je to velmi jednoduché. Můžete rychle vyměnit ty seznamy. S te listy. Říká, ne, už je pozdě. Tisíce lidí přijíždějí, aby poslouchali říká. Richarda Williama. To měli na letacích pozvánkách. Najednou jsem měl tisíce problémů. Jedním z nich bylo, že jsem přijel jen dělat fotky. Přivezl jsem si sebou jednu Biblii, tuto velikost. <laughs> Tuto velikost. Větši, Víte, proč? Protože jsem Poněvář měl v plánu jen fotit. To tak jsem si dal nejvící, tu, co nevím, jsem nevím, měl do kapsy. No, jak jak dáš takovou bibli do kapsy? Takovou miniatur, k... miniaturu. Řekl jsem, Bože, Protože v té Biblii jsou slova, ale jen tak malička, že vidíš vlastně, že vidíš vlastně, vlastně která je to kniha, protože byla psána tučnějším písmem. Z textu nelze nic vyčíst, jen titul knihy. Říká mi toto. Mám takový plán, ale víš, Bůh má ještě jiný. A já říkám, Kolik lidí očekáváme první večer? 10 tisíc. Říkám, a poslední večer? Možná 20 tisíc bude poslední večer. Tak další dva dny, když jsem přišel na ty evangelizace, Snažil dneče. jsem se fotit a slyšel jsem, jak diábel šeptá. Dva Ještě dva dny. I a jsi na řadě. Ach, tě. Zabijím tě. So sděnče, Dělal jsem ty fotky, ale ruce se mi celou dobu třásly. Ta, ta, ta, ta evangelizace... Ta, ta, ta, ta. Bez, zdjęć, Bez žádný, fotek, žádné fotky z toho. Prostě zdjęci, všechny prostě fotky prostě, prostě roztřepané. Nebyly žádné fotky, všechny ne, byly roztřesené. Přišel třetí den Poprosil poprosili dět, mě, dět, dět, abych si oblekl oblek. Měl jsem 19 let. Nebylo mě ani 20. To, Myslím, super. že zemřu. Jdu na to setkání, posadím se na židli, přijde jeden goštý. muž s takovým fousem a říká mi, jsem tvůj překladatel. Říkám, super. I mi tak. Říká mi toto. Máš nějaké I biblické pasaže, které použijeme? Máš nějaké verše? Má Otevřel biblí? jsem svou Bibli. Říkám mu, ne. a vidíš tady Já něco? Vidíš Já, Já ne. A ty vidíš? Ty vidíš? Mluví. Říká mi, co to máš za Bibli? Říkám, v Singapuru je taková Bible. Vypadá, jak biblia, vypadá jako ale Biblia, ale ve skutečnosti to není Biblia. Říká toto. Jaký máš verš? Jaký fragment, Jaký fragment máš? máš? Říkám, bratře, já jsem přijel, abych tady dělal fotky. Nemám takové ambice kázat. Nechci být kazatel. Nemám touhu. Jen fotky tady, rozumíš? A on, začal začali se no, mu třást nohy. Na mě. Díva se na mě od, a říká, čistu, od, 28 od 28 let, let, jsem, let. jsem překladatel. Nikdy Ještě nikdy a, jsem takový. nepotkal někoho takového jako jsi ty. So a najednou se mě ptá, co budeš dělat, když vyjdeš na podium, co, co budeš dělat? Řekl jsem, udělám toto. Když mě představí, přijdu, podívám se na lidi, oni, oni mě, mě vyděsí k smrti, a oni mě přeražou, tak na śmierć. Ponieważ, více, Protože víte, 20 000 lidí, to budu, budu totálně vyděšený. No, tak udělám něco křesťanského. křesťanského. Řeknu všechny hlavy dolů, všechny oči zavřené. Všechny <laughs> so me, Aby tak se tak, mě nedívali mě, do očí, víš? Oky, potom potom, se, potom se budu modlit. Bůh pokud přijde, Bůh přijde, budu kázat, ješli, ješli, pokud ješli, se neukáže, to já tak já utíkám a ty, ty budeš růz. kázat. I told him, <laughs> mu, říkám mu, 28, 28 let si vlastně kazatel, Můžeš kázat? Já mám Biblii, mám takovou tako? Biblii. So I get udělali takový úvod, zapověť, můj, duchové, můj duchovní otec on, uh, byl zvyklý mluvit zapovědět. takovým způsobem. Samego Ze Singapuru. samotného Singapuru. A of God. Mocný boží muž. So a já, A já se dívám. Možná přivezl ještě, toho ještě jiného někoho Singapur. jiného ze Singapuru. Says, potom říká ta. toto. Přivítajme, Přivítejte Williama. Richarda Williama. O oh, bože. Oh, bože. I am I am Přicházím na to scéne. pódium. Celý šetře. se přesu. Může, Říkám, paně, pane, proč mi to rogu, děláš? Mě Nemáš mě, mě rád? Nikdy, nikdy jsem tě poši. o to nežádal. To nemám teď zájem než než kázat. Můžu se podělit, podělit. slovo s malou skupinkou. Ale kde se vzalo těch 20 tisíc? Víte, co mi řekl? Pamětá, Pamatuješ že? si za posledních knička, pět let, když, když byl jsi byl ve své modlitevní místnosti. Godina, Hodina, dvě, godina, dvě, hodiny, dvě hodiny, tři hodiny. Tři hodiny. Můj, duch můj duch na tebe sestupoval. Na I A ve tvé ložnici jsi kázal, Yeah, I thought I was crazy. Ano, ale Já, byl jsem šílený. <laughs> Já tehdy šílený. Tehdy jsem tě připravoval na ten pro tento děn. den. Řekl, řekl bohu jsem Bohu toto. Prepare, Proč nepřipravuješ 20 osob, 20. 20 osob, 200 osob, Tisíc osob, 000, 5, tisíc pět osob. 20 20 ale proč od 20 do 20 tisíc? Mluvím s Bohem. Rozmávám s Říkám a mu, nebo, ale dobře, budu se modlit. Zavřel může... jsem oči a najednou se něco toho. stalo. Což něco ve mně udělalo určitou proměnu. Ne? Ten, ten ustrašený no člověk, přesoucí se člověk, ten, ten, ten člověk obaví, plný obav člověk a strachu, ten, ten, ten slabý člověk, ten, no ten který neměl sobě odvahu a smělost, najednou byl proměněn. No? Otevřel jsem oči, vidím tisíce lidí, kteří už stojí ve předu, kteří pláčou, zvykají v Boží přítomnosti. Bylo to před 38 lety. Poté po třiceti po, po, po, návštěvách 6, v různých eh, zemích, v různých krajích, kdy jsem vedl ke Kristu tisíce lidí, tisíce lidí. pamatujte Pemě, dajte, si, že jsem to nedělal já. já. That begins to, change. to je, to DNA je ta která when your DNA, která byla proměněna. Protože když tvoje je tvá DNA je připravena být proměněna, když budeš stát na místě, kde tě Bůh postavil, tvoje pak tvá duchovní DNA bude proměněna. To consecrate yourself, your DNA will begin to change. když se neustále, neustále obětujete, tvá duchovní DNA vědě, se neustále vědě, proměňuje. Teď přijímáš Boží moc z nebe, z nebe, která tě úplně promění. Totálně. Změní tě to. Now, Protože now, vědě, teď nagle, najednou došlo k nějakému spojení mezi nadpřirozeným světem a tebou. Pak už nezáleží na tom, co děláš. Zdahraješ na klavír, nebo vedeš malou skupinku. Cokoliv děláš, tvá duchovní DNA je naladěna je do duchovního do světa. Duchovnýho. I kdyby tě ukamenovali, jako Štěpána v 7. kapitole skutku Apoštolů, když ho kamenovali, jeho DNA byla proměněna. On neviděl kameny. On se díval nahoru a viděl Ježíše. Protože jeho duchovní DNA byla změněna. Když se změní tvá duchovní DNA, uvidíš to, co bys ve skutečnosti měl vidět. Ale když tvá DNA není změněna, jediné, co vidíš, je strach. Vidíš starosti. Vidíš bolest. Vidíš neustálý boj. Vidíš, že všechno je nemožné. Ale když se změní tvá duchovní DNA. Můžeš vidět, že kolem tebe mož, spojit, můžeš vidět, na, že kolem tebe je armáda, vidíš, armia ale, ale podívej ne, se na, na svého složení, služebníka a řekneš mu, slovo. naše armáda, armáda Boží armáda, armáda je větší než ti, kteří nás obklopují. Je větší. Je větší kteří jsou s námi, protože teď tvé duchovní smysly byly vytvarovány. Takže když přijdeš na zhromáždění církve, když se modlíš, když uctíváš, řekni Bohu, proměň mě. Proměň mě. Protože Božím problémem není tento ša... svět. Jsem to já. Já. Nemůj já. Ne můj soused, já. ale já. Nemůj otec, ja. otec. Ale já. Když změní mě, jsem schopen nosit jeho slávu. Číslo tři. První věc je být ve spojení s duchovním světem. Tvoje srdce musí být soustředěno na Něm. Tvoje srdce musí být plné lásky k Němu. Bez ohledu na to, co přijde, tvá láska k Němu se nemění. Nesmění. Nemění se. No, Bez ohledu to, na to, co v se děje v ve tvém životě. Pak říkáš, no. to není můj Bůh. To můžete, to můj bůh. Ten, Ten problém není mým bohem. bohem. Tento svět, Ten to není můj Bůh. bůh. Nemoc, to není můj Bůh. bůh. Haleluja! Haleluja. Haleluja. Za druhé. Tvá DNA musí být proměněna. Mnoho křesťanů, věřící od 21 let se někdy stanou ještě horšími, než jakými byli na začátku. Není v nich duchovní hlad, nula no vášně. Přicházejí do církve. Vše, co je, je náboženství. Je to všechno tak suché. Nie Něco takového není schopno staně, přijmout Boží slávu. Za třetí, aby Boží království v tobě to. mohlo působit, Žeby aby duch, duch přišel a působil skrze tebe, toto je časová dimenze. Časová dimenze. Nebe. Něbo, right? Does not operate, Heaven does not operate according to our time. Nebe nefunguje podle našeho pozemského našeho času. času. Protože my vidíme čas, čas takto. Dívejte se, už mám minus 9,26. Jen mi to připomínají. Operate, Ale nebe nefunguje podle tohoto času. času. Nebe funguje na základě událostí. Je psáno, že když se naplnila plnost času, Ježíš přišel. Když tehdy vládly římanem. Tam na, tam na zemi, tehdy došlo k nějaké události, tehdy což se něco vtedy. dělo. Empire, a a protože tehdy vládli Římané byli, byli, byli, byli první, byli první, kteří, jak bychom v dnešní, dnešní, dnešní řeči řekli, pověděli, vybudovali síť spojů a dálnic. Po dálnic. Po no, kde byla první, kde první dálniční síť? Celá ta síť rášič... cest, oni, oni postavili celé, celou síť cest po celém drůg. světě. Celém to značí, Znamená to, že cokoliv bylo prezentováno a jako oznamenáno na jednom místě, na mohlo se můž to můž okamžitě rozšířit do jiných, jiných částí světa. Tak Bůh čekal. A na, na speciální čas, čas, čas speciální moment, okamžik, speciální událost, aby to bylo plně realizováno. Na speciální okamžik historie. historie. Vlastně to vidíme v, v, celé v celé Biblii. Podívejte se, král Saul dostal pokyn od proroka Jeremiaše. Věremiaši čteme, 70 years, po 70 letech se děti Izraele vrátí děti do své země do a postaví chrám. So exactly přesně v tomto bodě historie Bůh na nevěřícím králem pohanem, který se jmenoval Cyrus, aby poslal izraelský lid zpět do Jeruzaléma. Vidíte, že tehdy byla určitá událost. Co chci říci? Jak se s tebou Bůh spojuje? Bůh se s tebou spojuje na základě událostí, které, které se vydažen, mají stát albo buď ve vašem narodě, národě, nebo, nebo ve tvém životě. životě. V buď v národě, národě, nebo ve tvém životě. 1904. V, v, roce, eh, 1900, 1900, 1900 v roce 1904 roku, v Los, v Los Angeles, Angeles v Kalifornii byl, byl, byl Černoch, který se jmenoval násil, William J. J. Seymour. Bylo to v době, kdy černí ještě nesměli měl sedět v jedné místnosti měl s bílými. Byl v biblické škole, ale nemohl sedět uvnitř, tak seděl sáli, venku zevnou, a poslouchal. A Bůh v něm něco ním, udělal. To, a to, co Bůh v něm udělal v té biblické škole, to duch, bylo to, duch švětý, že duch, duch Svatý se začal pohybovat. Takže, Takže ten, ten tmavý muž nemohl najít žádné místo. místo. Víte, Znalaz našel místo, mnohol, kde byly chovány koně. koně takou Takovou stodolu. V, v té stodole, stodole začal se začal setkávat. Tam, Chodil tam, do, do té stodoly a čekal, čekal na Ducha Svatého. Neznám mnoho zbytly, věcí z Bible, zbytly, ale věděl, ale věděl to že to byl čas Ducha, švětego, ducha Svatého pro nové uvolnění Ducha Svatého po celém celé světě. světě. Duch, duch Svatý v té vnám, době se stoupil na, na Azusa, Azusa Street, což byl začátek vědě, letničního hnutí. 126 národností bylo dotčeno tím, co se stalo na Azusa Street. Tři hlavní letniční hnutí ve světě byla zrozena na Azusa Street. Proč? Protože to byla ta událost v historii. Vím, co se tady stalo? Políbek nebe byl také určitá událost, kterou jste tu měli. Byla to událost, která něco vypálila v duchovní realitě. Pro tuto církev. Ale také uvolila něco pro tento národ, Kość... Proto tato církev tém nezůstala tém košťu, nikdy nezůstala stejná ne jako dříve, včešně, protože Boží duch, duch chtěl vzít košťu, tuto církev, aby, aby ovlivnila tuto zemi. Ta Takže došlo k určité události v tom příběhu, ale to, ale to je také jen úvod. Víte, to je to, co je vidím. To je čas, aby Polsko bylo zachráněno. To je čas, když Bůh je přímo. To visit the continent of Kdy Bůh navštíví znovu evropský kontinent. Bůh bůh znovu evropský kontinent. V tvé přirozené oči, nimi vidíme válku na Ukrajině, ale naše duchovní oči s tím duchovním zrakem vidíme přicházet probuzení. Přebucení. Probuzení. Přichází Boží pohyb. Boží pohyb přichází na Ukrajinu. Boží pohyb přichází do Polska. Boží pohyb přichází do, pohyb přichází do Česka. Protože je čas. Haleluja! Tak co musíme udělat? Musíme v jednej stát v jedné linii s Bohem. S Bohem. Musíme správně umístit srce. naše srdce. Poněž, naše Protože srdce pokud srdce naše srdce není správně, staně, tak nejsme schopni to, Bůh, přijmout to, co nám Bůh chce přinést. Musíme mu dovolit. To. Změnit nás. nás. It's not your, it's not my Víž, to to není moje volba. Je to tvá volba. Byl jsem vůdce v, v, v, v, armádě, v armádě v nejlepších je, letech mého věku. věku. Tehdy mi duch, duch, duch Svatý duch. řekl: Kup Bůh, si jednosměrný lístek a jedi do Číny. Všichni mi říkali, že to je ta největší chyba, že to je chyba. ale, to ale bylo to nejdůležitější věcí. rozhodnutí mého života. To bylo bylo to nejdůležitější věcí. rozhodnutí Dla pro můj, můj život, Poněž protože v Číně, tam, tam mi pán ukazoval, co, co umí. Pracovala jsem se spoustou Číc. lidí. Byla, byla taková žena, jmenovala se Mama Kwan. Byla pronáslenovaná v Číně po mnoho let, ale ona byla, ale byla takovým duchovním obrem. Byla ře, ve třech různých vězeních. Šíňané ji mučili. Naposledy, jak ji mučili, věšeli ji za její vlasy. Takové ostří nože jí dali na krk. I A řekli jí, zítra tě zabijeme. Z, zkažeme, zabijeme. Nie, Pokud nezapřeš Ježíše, zítra Jezusa, tě, zabijeme. tě zabijeme. Ale za než tě, tě zabijeme, dáme ti poslední řícení. přání. Víte, co udělala? Koumě, Další dva dny kázala Evangelium. Všem vězňům? They let her out. Pustili ji ven. Řekli, tvůj Bůh je, je pravý bůh. bůh. Když Mama, Když mama Kwan zemřela, kuchy, její církev měla 300, 300 domácích církví. Eh, 700, 000, 700 000, tisíc lidí eh, 700 000 bylo celkem v těch církvích. V 700 tisíc lidí přivedla ke Kristu. Proč? Protože se neviděla jen jako žena v komunistické zemi. Dovolila Bohu, aby ji změnil. Všechno s ním je pak možné. Číslo tři. Přicházejí příslušné události. Polibek nebes byl jen úvod. Ale to, co Bůh, to, co bůh, bůh připravil pro, pro Polsko, přivodí. přichází. Boží pohyb pro po po Polsko přichází. Nyní můžeme sklonit, sklonit hlavu a zavřít oči. Bůh si vás, vás chce použít. Povolal vás. On vás, On vás proměňuje. Nebraň, Nebraň obouz, se té proměně, těch kterou, těch chce přeměr, kterou chce udělat. Nebraň se jeho proměně. Buď všechno pro něj nebo nic. On tě chce On tě chce 100% tebe celého. Diel Moody řekl, svět ještě uvidí, co Bůh může udělat s mužem nebo ženou, který je mu plně oddán. Ukončil tuto modlitbu a řekl, chci být takový člověk, pane. Chci být takovou ženou. Největší časy pro novozákonní církev jsou stále před námi, kde církev bude odhalovat slavu, jakou dosud neměla. Pokud si myslíte, že církev úplně zmizí, tak to není pravda, církev bude konečně zářít. Církev bude konečně oděna mocí. A to přinese největší úrodu, jakou jsme ještě neviděli, jakou svět neviděl. A stane se to skrze vás. Skrze mě. Proto se mu odevzej. Mluv, teraz do Mluv nyní s Duchem Svatým. Mluv, Mluv s Duchem Svatým. Řekni mu, I mu pane, pane, nechci být z toho vynechán. Toho vynechán. Nechci to minout. Vím, že, že existuje měsme, takové měsme, nebezpečí, může že může to mohu minout. Může Pokud mé srdce není čisté, minu se měsme, s tím, neuvidím to. Pokud se budu bránit před proměně v mém životě, minu se s tím. Pokud vytrvám ve své tvrdohlavosti, ve své píše a hrdosti, ve své aroganci, minu to. Bůh Protože dává Bůh dává pokorné. milost pokorným. Ještě Pokud tam pokore, není pokora, není milost. Bůh, Bůh hledá zlomená srdce. srdce. Srdce takového ducha, ducha, který je zlomený. To je to, co hledá. To Musíme přijít na, na takové místo, místo přijde, pokud zůstaneme na tom místě, místě, když, když přijde čas, tady, když to kdy tato událost přijde, to vydáření, to přijde to pak budeš tím mužem, budeš, budeš, budeš tou ženou, uprostřed toho božího pohybu, Zvedni svoje ruce a řekni, pane, já chci být na tomto místě. Já podávám se ti. Podávám se ti. Chci tvou přítomnost. Else. Nechci tak nic, nic víc než tě. tebe. Nic nie na nikom jiném nezáleží jako na tobě. Make me a man. Udělej mě na země člověka. Učin muže, mě ženu. Který jediný, je, co chce, je tvoje obecnosti. přítomnost. Proč Bůh použil Davida? I když neustále selhával, selhával. Ale Bůh řekl: To je člověk. Podle mého srdce. Je to člověk, který nehledá moje peníze. Nehledá pozice. Dal jsem mu všechno. Ale on, včom, Ale on stále, toho, po čem jeho srdce jeho stále srdce. nejvíc touží, po mém srdci, pokud někdy týš, v životě v selhal, řeče, to zachráním ho a vytáhnu a ho, zachráním ho, ho. Vytáhnu vytáhnu ho. ho. protože jeho srdce, srdce je v pořádku. Co, co dělá, že naše srdce pořádku? je v pořádku? Pane prosím, Pane, prosím, očišťuj naše srdce, učině správným, abychom mohli plně přijmout Ježíše, Jeho slavu.